Pojďme ho chválit, je to všechno o něm. Vesel, že láska tvá, ať se třeba hody s Dnešně slovem zví, Není smím si brát Jako strom ve tvém chrámu Vědný zech tvé které lásky Každý den.